Hörmətli xanım, kansler, hörmətli qonaqlar, xanımlar və canablar, ilk növbədə, hörmətli xanım kansler, sizə Azərbaycanda səmiyyətlə salamlayıram, ölkəmizə xoş gəlmişsiniz. Bu, Almaniya kanslerinin Azərbaycana ilk səfəridir və bu səfər tarixi bir səfərdir. Bu səfərə biz çox böyük əhmiyyət veririk. Əminəm ki, bu səfər nəticəsində Almaniya-Azərbaycan əlaqələri sürətli inkişaf edəcək, Bu səfər əlaqələrimizə yeni təkəm verəcəkdir. Bugün biz gündəlikdə duran bir çox məsələləri müzakirə etdik, çox açıq, konstruktiv şəkildə və aparlan danışıqlar keçirilmiş dün mübadiləsi əminəm ki, gələcək əməkdaşlıq üçün yaxşı zəmin yaradır. Mən regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı xanım kanslərə məlumat verdim. Susi ilə Ermənistan-Azərbaycan dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Bildiyiniz kimi, uzun illərdir ki, Azərbaycanın Beynəlxalq Birlik tərəfindən tanınan ərazilər Ermənistanın işğalı altındadır. Bu işğalı nəticəsində 1 milyondan çox Azərbaycanlı öz doğmator bağında qaçıqın-köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. BMT Təhlükəsizlik Şurası münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etmişdir. Bu qətnamələrdə göstərir ki, Erməni silahlı qüvvələri işxal edilmiş torpaqlardan dərhal və gecşərsiz çıxarılmalıdır. Əksuslar olsun ki, Ermənistan bu qətnəmələrə məhəl qoymur, onları icra etmir. Azərbaycanın ərazi pütöylüyü bərpa edilməlidir və münaqişə bu prinsiplər əsasında öz həllini tapmalıdır. Biz bugün digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Ticaret dövriyyəsi, aramızdakı olan ticərət dövriyyəsi artır. Bugün biz Almanya və Azərbaycan biznes dairələrinin nümayəndələri ilə görüşəcəyik. Almanyadan olan şirkətlər Azərbaycanda bir çox layihələrdə iştirak edirlər və əminəm ki, bu səfərdən sonra onların buradakı fəaliyyəti daha da Buna böyük imkanlar var. Azərbaycan indi iqtisadi şaləndirmə siyasətini uğurla aparır. Çox böyük sərmayələr qoyulur. Sərmayə iqlimi də çox müsbətdir. Son 15 il ərzində Azərbaycana 250 milyard dollar sərmayə qoyulubdur ki, bunun da təhminən yarısı xarici sərmayədir. Enerji təhlükəsiliyi məsələləri əlbəttə ki, <coughs> Diqqət mərkəzindədir Azərbaycan, bu sahədə öz rolunu oynayır və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində öz tövbəsini verir. Xüsusilə Canuqaz dəhlizinin yaradılması tarixi hadisə kimi qəbul edilir. Bu, şox böyük geniş miqiyası layihədir, 40 milyard dollar sərmayə tələb edən layihədir və bu layihə uğurla icra edilir bu ilin may ayında Bakıda. Canıbqaz dəhlizinin rəsmi açılışı olmuşdur. Biz xanım kanslərlə eyni zamanda demokrasiya ilə bağlı, insan haqlarının qorunması ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıq və bu sahədə əməkdaşlığımızı davam etdirmək fikirindəyik. Və Avropa İttifaqı Azərbaycan əlaqələri də müzakirə edildi. Biz bu əlaqələrin inkişafından çox razıyıq. Bu il Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi imzalanmışdır və böyük saziş üzərində iş aparılır çox konstruktiv şəkildə. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda danışıqlar uğurla başa çatacaq və Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün yeni dövr başlanacaqdır. Bir sözlə, müzakirə etdiyimiz e, məsələlər və digər məsələlərdə bugün müzakirə edildi, regional vəziyyətlə bağlı məsələlər göstərir ki, oradan da aramızda olan münasibətlər səmimidir, dostluq münasibətləridir və səfərin də bu münasibətlərin möhkəmləməsində çox böyük rolu olacaqdır. Bir daha, örməzli xanım kanslər, xoş gəldisiniz.